Velkommen til denne filmen der vi skal se på hvordan du bruker rubrikker i Teams. Rubrikker er en måte å sette opp vurderingskriterier i ulike grader av måloppnåelse. Nå skal vi se hvordan vi gjør det i oppgaveverktøyet i Teams. Jeg går først bort til venstre og trykker på oppgaver, men jeg kan også velge oppgaver på toppen av siden. trycker på oppgaver, og så velger jeg opprett. Så velger jeg «Valge oppgave», og da kommer jeg in i selve oppgaveverktøyet. Her må jeg nå skrive inn en titel og selve oppgaveteksten. Det jeg har jeg gjort nå. Jeg har lagt inn en titel, «Vurdering av presentation og så har jeg latt ut en instruksjon knyttet til selve oppgaven. Jeg har muligheten til å legge til flere resurser, ved å linke de til oppgaven, hvis jeg vil det ved å trykke på her, «Legg til resurser. Så kommer je nete på enget de skal snakkkom om, om ett litre rubrik, men nå så går ett selvvo hoved delen av den opgavetypeen og den heter tillägg til rubrik. Jeg tryker på dene här O så kommer jag in og skal vælge dag en ny rubrik. Viste je har la en rubrik fra tire, så er mulliligtt nå tryka på last op rubrik och så kan er jen bruke denn rubriken Fredjonnger. Men i denne filmen så starter je fra start at tryke på ny rubrik og da kommer jag in i dette vinduet. Da har jeg igjen skrevet inn navn på oppgaven, altså titel og en beskrivelse av oppgaven. Så må jeg si at jeg er ikke så veldig glad i disse nivåene de har standard her i Teams. Så jeg velger å gjøre litt forandringer. Utmerket beholder jeg. Her på bra, så sier jeg i stedet veldig bra. Og på ganske bra, der erstatter jeg den med bra. Og så i hvert fall så synes jeg dette er helt feil å si dårlig til elever, vi gir ikke den tilbakemeldingen. Så eh, den synes jeg er helt borte i natta, så jeg velger i stedet å skrive eh, rom for, for bedringer på denne måten. Og så skriver jeg in oppgaveteksten med vurderingskriteriene. I min eksempeloppgave har jeg tatt utgangspunkt i kildehenvisninger. Her har jeg skrevet inn forskjellige nivåer av bruk av kildehenvisninger. På denne måten så vil elevene få en veldig oversikt over vad som skal til for å nå de forskjellige nivåene. Så er det en stor diskusjon om bruk av karakterer på poeng i eller ikke. Derfor så har du en mulighet til slå denne funksjonaliteten av eller på. Nå skal ikke jeg ta stilling til det ene eller det andre, men jeg skal vise deg hvordan du kan slå på poengberegning. Og da trycker jeg her på poeng, der står det nei, og nå går jeg i stedet opp i høyre ørne, og så klikker jeg slik at det står ja. Jeg har muligheten til å forandre på denne poengskalaen hvis jeg mot ønske det. Jeg vil også nevne at hvis du for eksempel bare vil ha tre nivåer, så kan du trykke her på søpplebøtta og fjerne det ene vurderingsnivået. Önskar du fem nivåer så kan du gå här och trycka på plus för att få ett femte vurderingsnivå. Da har jag lagt till ett vurderingskriterie till eh och grader av måloppfyllelse som jag skrev bort över här. Det du också kan lägga märkt till är att i stället så stod det 100% under det första vurderingskriteriet, nu blev det automatiskt fördelat till 50-50. Jag kan gå in manuellt här och se si att den första den är värd 60. O den nederste avæt 40tte visste jagg måte ønske det. Nå je er færdig så trycker här på pålägg ved. Der er rubriken «Lagt til inne i opgaven, då skal jeg bare vise vad vi gjor videre før vi tillår i den oppgaven. Jeg går og vvilge vilken team dette ska være. Jeg kan vælge og legger den till flere team som tiddigvisste je ønsker det. Jeg kan gi det til alle elever, eller jeg kan gi det til enkeltelever. Hvis ser ønsker grupper, som må jeg på de forskjellige elevene for å tilordne dette. Jeg velger i dette tilfellet alle elever. Så går jeg in og så setter jeg en dato for innleveringen av den oppgaven. Og så vil jeg kanskje ikke at man skal jobbe så sent på kvelden, så jeg går inn og forandrer klokkeslettet for eleven, og sier at den skal leveres klokken 8 senest den kvelden. Nå er jeg klar for å enten trykke på lagre, eller så trykker jeg på tillordne og da sender jeg ut denne oppgaven til elevene. Da har jeg gått inn på oppgaver, og så kan vi se hvordan det ser ut for eleven. Her ligger oppgaven min. Eleven klikker seg inn på oppgaven, får opp oppgaven, og det som er viktig her nå, borte til høyre, så har eleven vurderingskriteriene som jeg som lærer kommer til å vurdere oppgavene etter. Den kan se på under underveis. Så hvis man trykker på Look her, så går man in ser selve oppgaven, og så kan man trykke på Legg til arbeid for å laste opp sin PowerPoint-presentasjon for eksempel. Da kan vi se at PowerPoint-filet er lastet opp og ligger der, og da går eleven opp i høyre hjørne og trykker på Lever in. Øverst på toppen, så ser vi dato-klokkeslett for innlevering. Da er jeg tilbake for å se hvordan det ser ut for læreren. Her får jeg en merknad i teamet at det har skjedd en aktivitet. Her ser jeg på selve oppgaven at en av fem studenter har nå levert. Jeg trykker mig in i selve oppgaven. Jeg ser nå at Eva har levert oppgaven sin. Jeg kan nå gå inn og se på oppgaven til Eva. Jeg trykker på innlevert. Da åpnes PowerPoint-presentasjonen til Eva inne i eh, Teams. Jeg kan tegne på den hvis jeg måtte ønske det. Jeg kan åpne den i vanlig PowerPoint, eh, legge på kommentarer. Jeg kan gå in for eksempel i bånd av siden og skrive inn lærerkommentarer på forskjellige lysbilder. Jeg kan gå inn og bruke tegneverktøy for å utheve ting for å fortelle om ting og så videre. Og så går jeg tilbake til teamet og går tilbake til selve oppgaven. For her inne kan jeg nå gå inn og så kan jeg skrive en tilbakemelding på selve oppgaven. Men det som kanskje er det mest spennende alt, da går jeg inn og går på rubrikkene. Og så velger jag på kildehenvisninger, og her får jeg opp de fire nivåene. Og dette synes jeg var veldig gode kildehenvisninger i den oppgaven, så da trykker jeg her på dette valget. Og så går jeg videre med pilen til neste spørsmål. Og da kommer jeg til bruk av bilder. Og jeg syns kanske det skulle vært brukt mer i så da skriver jeg inn her som bra. Jeg har mulighet til å gå med här og skrive en kommentar på selve bildebruken til Eva inn i dette her, så vil komme opp når Eva får tilbake denne tilbakemeldingen fra meg. Når jeg er ferdig med å gå gjennom selve oppgaven, så kan jeg gå opp her og trykke på fullført, og så kan jeg skrive inn en samlet tilbakemelding på hele oppgaven også, og så kan jeg trykke på returner. Og så går jeg eventuelt her oppe på toppen videre med pila til neste elev, eller jeg kan gå på drop down-menyen og velge neste elev i innleveringskøen min. Og her kan du se til slutt hvordan det ser ut hos Eva når hun får tilbake oppgaven sin. Hun får se at hun har fått 80 av 100 poeng, og hvis hun lurer på hvorfor så klikker hun på vurderingskriterier og så ser hun vad læreren har gitt for noe i forhold til tilbakemeldinger basert på de rubrikkene vi har laget i denne filmen.